Ďakujem za kdoťa, ani za starého, radšej ja počekám, tri ročky mladšieho. Radšej ja počekám, tri ročky mladšieho. Četý maš